قصصٌ إسلاميةٌ وتاريخية <صفيق> <صفيق> <صفيق> <صفيق> قَالَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد لسانه على يدي ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس كم من مسحور أنهك جسده، وكم من شاب وهن عظمه، وكم من فتاة ضاع حلمها وتركها زوجها، وكم من بيت هدم بسبب السحر، وكم من جسد لا يستطيع النوم من الألم، فالسحر ألم وعذاب، يفرق بين الأهل والأصحاب والجماعات، فالساحر له عند الله عذاب عظيم.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 فيشعر المسحور أو الممسوس بصداع متنقل في الرأس، وصفرة في الوجه، وكثرة التعرق والتبول، وضعف في الشهية، وتنميل وبرودة في الأطراف، وحرارة في الجسد، وخفقان في القلب، وحزن وضيق في الصدر، وألم أسفل الظهر والكتفين، وأرق في الليل، وانفعالات شديدة من خوف وغضب غير طبيعي، وكذا يشعر بكثرة التجشؤ والتنهد وحب الانعزال والخمول والكسل والرغبة في النوم ومشكلات صحية ليس لها سبب طبي فإذا رأيت هذه العلامات فعليك قبلها ومعها وبعدها الاستعانة بالله عز وجل وقراءة الرقية الشرعية وقراءة سورة البقرة وقراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، صباحاً ومساء والآيات الواردة فيها ذكر السحر والحسد. وأن تقرأ الفاتحة سبع مرات، وآية الكرسي ثلاث مرات، والمعوذات ثلاث مرات على كوب ماء، وتنفث نفثاً قوياً فيه، حتى يتحرك الماء مع شيء من ريقك، ثم يشرب كاملاً، ويتكرر هذا ثلاث مرات في اليوم، فستشعر بإذن الله عز وجل بأن السحر ينفك، وأن المس يذهب، فتشعر بزيادة التصبب في العرق، واحمرار بالوجه، وبرودة في الأطراف، ثم بعدها يشعر المريض بالراحة والهدوء والسكينة، برحمة الله عز وجل وفضله وكرمه ومنه وعطائه، أو تشعر بالثقل مع وجود ألم في المنطقة التي يخرج منها الجن، ويظل هذا الثقل لمدة بضع دقائق لكن يزول الألم بعدها بفضل الله تعالى أو تشعر بالارتعاش والانتفاضة المستمرة لأحد أعضاء الجسم التي يخرج منها الجن حتى تستطيع هذه الأرواح الخبيثة مفارقة الجسد ثم تشعر بالراحة أو تصدر بعض الأصوات الغريبة المفاجئة عند خروج الجن من الجسد مما يجعل الشخص يفقد وعيه. فإذا خرج الجن من الفم فإن المريض يشعر بحشرجة وزئير يظهر في فمه وظهور بعض الرغاوي التي تخرج من الفم فيشعر بأنه يختنق ثم بعد ذلك يشعر المريض بتحسن كبير وكأن جبلا من الهموم كان موجودا في صدره وتخلص منه ويشعر بخفة في الحركة وكأن قدميه كانت مقيدة وانفك قيدها ويشعر بأنه تخلص من الهم والحزن والعصبية والقلق والتوتر فينام النوم بدون أرق ويستطيع أن يستمع إلى الأذان والقرآن الكريم بشكل طبيعي وأنه تخلص من الوساوس الشيطانية وتنفتح الشهية ويتخلص من الأحلام المزعجة بفضل الله عز وجل لكن بعض الناس يشعر بالتعب الشديد بعد انصراف الجن عنه لعدة ساعات بل قد يصل هذا التعب عدة أيام لكن البعض الآخر يشعر بالراحة بمجرد خروج الجن من الجسم بعد الانصراف مباشرة وهذا يعتمد إذا كان الجني ضعيفا أو قويا فاللهم احفظنا بحفظك يا كريم، ونعوذ بك من الشيطان الرجيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا، وارحمنا برحمتك يا رحيم اللهم تب علينا توبة نصوحة واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم اختم لنا بالتوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا نسألك في هذه الساعات المباركات أن تثبتنا على توحيدك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين، فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،